مالوش معلومة وين تكون مالوجود تاع الإنسان ملي بتاع هذا الكون ما يشقاش تحوس في كتابات ولا مكتبات المعلومة بين يديك اعقب الفنات الفناء بل بالكل الناس فري لا لاكونسيونس لانفو ديسبونيبل باللي فوطو ولا ريفيرونس كاش ليميت نون ستوب ديما أوتوب دير لدور دي موند بسمارت فون ولا لابتوب جيوش من البشر تكتب تدون وتنشر تبحث تصحح تشبع معلومات مخكي والي موسوعه بالامان والضمان من المصادر الموثوقه وما تخفتش كل تقلي صحح المعلومات المغلوطه سنوات من العلم التطور والتكنولوجيا تكتلي بادابي ويكيبيديا <تصفيق> The middle. كل مبهم تكشف ستره بضغطه زر تغوص في اعماق الفكره، مجهودات جباره يراها حتى الاكمه هي وجهه من شاء ان يلتمس الحكمه، تقنيه ضخمه انت ترى الثوره تبحث عن المجهول وتصبر غوره، ابوابها لا توصد في كل وقت زرها، معلومات غزيره ستاتيك ببرها في طرفه عين ببالغ السرعه، افكار ومعلومات لذهنك مرعى نحو شاطئ المعرفة تحرك الدفة العلم نور فلنسر إليه صفا صفا اختني من وقت قبل أن يضيع العمر سودا فلتشبع الذهن مثلما تشبع البادة قم اسعر من كل المجالات رشفة كل ما يبدو غامضا فلتحاول كشفة ويكيبيديا يقتطف من كل مجال وردة عقل من دون علم شبيه بأرض جردة كلمات انتهى طلت من القلب على الله فقم لنطلب العلم من المهدي إلى الله You known to be bright enough for the knowledge to be shown. Of for every generation of the ocean the middle of the desert to find the answer.